Aquest març, prepara't pel Sant Patrick més amanalat perquè Lluís Gendrau és doctor Prats a la pegatina nunca muere Episodi 8, al retorn de Charango, capítol final L'atac dels titallaires <fixi>